Ja, hej och välkomna tillbaka igen. Jag kan väl säga som det är att idag hade jag tänkt ställa in. Men eh, jag har fått ett sådant fruktansvärt stöd, ett sådant gott stöd från så många människor så jag beslutade att fortsätta kursen utan någonting som har hänt. Eh, vi hade du som ni vet pratat om eh, det stora nätet, Tokyo-linjen, som, som går eh, ner till oss allihop och hur de andra linjerna sättes igång och hur... Allt begrips i ett sammanhang där det ena är ihopkopplat med det andra. Och det ska vi fortsätta att tränga. Ni kan faktiskt skicka efter den här. Om ni sänder på er dator och begär att få hem denna så skickar jag den till er. Så kan ni själva studera den på närmare håll. Så hörs vi i nästa program när vi görs.